Відкую його. Дуже Ось такі дихальні гімнастики Світлана Щербакова щодня робить свої моди на річному синові Руслану, аби краще працювали легені. У хлопчика діагноз спінально-м'язова атрофія першого типу. Світлана згадує, те, що вони з чоловіком є носіями гену, який провокує хворобу, не знали. Він народився цілком здоровий, бажаний, кричащий, дуже гарно, він кушав, набирав вагу. І так було до, десь до п'яти місяців. Коли він не пополз, не перевернувся, ми почали хвилюватися. І пішли по лікарям. Вісім місяців таки нам встановили діагноз. Проживає родина в селі Володимирівська Широківської громади. Світлана каже, аби вдома було все необхідне, обладнали реанімацію. Ось апарат ШВЛ, а потім у нас з'явився відкашлювач, кисневий концентратор. Все, щоб можна було створити домашню таку реанімацію. Руслан самостійно не може рухатися, пересувається за допомогою візочка, де повністю зафіксовано його тіло, розповідає Світлана. Мама Смайлика, так ще називають дітей з діагнозом спінально-м'язова атрофія, каже, що хвороба прогресує, а національних чи обласних програм та фінансування на її лікування немає, тож зважилася розпочати збір коштів на ліки. Всі звернення до МОЗ України, ми тільки збираємо ці листи, до Департаменту охорони здоров'я, до губернатора я зверталася. Усі вони ну, відповідь однакова. Лікарський засіб не є внесений до нацпереліку, дуже коштовно, а бюджету нема. На рік, от, для Русланчика на його вагу потрібно 31 з лікарського засобу вартістю 8 мільйонів, понад 800 мільйонів. Нині Руслан закінчив чотири класи з відзнакою у Володимирівській школі «Успіх Широківської сільської ради». – Які тобі предмети в школі подобаються? – Батонатура і англійська мова. Угу. – Читати любиш? – Читати так. А что мне еще подобается? А, можливо, с мамой читаешь что-то там фантастика, что-то науковое. Ну, мне еще не подобается, а там ну, фантастика. Отримати дороговартісні ліки сподівається Анастасія Липарь, мама восьмирічної Марійки. Дівчинка має спінальну м'язову атрофію другого типу. Анастасія каже, не раз зверталася до Міністерства охорони здоров'я України, до Департаментів охорони здоров'я міськради і облдержадміністрації. Але завжди отримає відповідь, що немає коштів на фінансування лікування. На даний момент моя дитина не має лікування, так як в нашій країні є зареєстровано два препарати для людей, які хворіють на рідкісне генетичне захворювання СМАЦ – це спінраза і різд але його ніяк не можуть включити в нацперелік. Анастасія згадує, спочатку лікарі поставили невірний діагноз і вони втратили два роки в лікуванні. Хворобу визначили лише в Ізраїлі. Коли Марійка родилася, все було добре, вона відразу закричала, розвивалася, все в нормі було, але коли їй виповнилось 13 місяців, от як будто вона внезапно перестала ставати на ноги, деякий час навіть перестала повзати, але потім ми вернули навики повзання, але вже встати на ноги вона не може, бо сьогодні вона у нас не може сама не стояти, не, сидіти, не ходити». Тільки треба спочатку розминати, потім я її саджаю, закріпляю ножки, потім от ось тут ми mm -hmm. кріпимо в колінок, щоб їх вирівняти ноги. І потім, звісно, ось тут у нас такі і на грудні клітки mm -hmm. кріпіжі. А потім, коли я тільки все це прикріпила, тоді я тільки вертикалізую. Mm -hmm. Марія навчається в Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії. На перемінах ми бігаємо туди-сюди, доганяємо. На перервах ми бігаємо туди-сюди. Нас доганяємо мою однокласницю Лізу. Люблю малювати, робити щось власноруч, будувати з Лего, дуркувати з псом-бубоном і кішкою-сонею. Взагалі я маю багато друзів. Люблю ще дуже плавати, займаюся в басейні і обожнюю пірнати, а ще займаюся програмуванням. Я не маю права розставлятися, це дуже важко, що морально, що фізично. Якби государство дало б ліки моїй дитині, мені було б трошки легше. Я дуже мрію про те, що вона в мене виросте і буде така, як усі, в неї буде чоловік, у неї буде щаслива сім'я. Журналисти Суспільно направили інформаційні запити до департаментів охорони здоров'я міськради та облдержадміністрації, аби дізнатися, чи планують виділити кошти на лікування дітей з діагнозом спінально-м'язова атрофія. Маргарита Галяч, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.